Igår var inte en bra dag. Jag stod här, precis som vanligt, och spelade in en föreläsning till Lärplattformen. Då det här inträffade. På tredje plats hittar vi Open id konton Och vad är det? Jo, off! Oh! Och ja, föga för förvånande är den stendöd. Tre månader gammal. Med anledning av det här skulle jag vilja påminna om vikten av goda säkerhetskopieringsrutiner. För själva hårdvaran, den går alltid att ersätta. Det är väldigt surt att behöva köpa ny dator, men hårdvaran går att ersätta. Det som inte går att ersätta det är filerna om man skulle bli av med dem. Till exempel affärskritiska dokument eller familjens fotoalbum. De filerna går inte att få tillbaka om det inte finns en tillräckligt bra säkerhetskopia. Hur många filer tror ni att jag blev av med på grund av den här incidenten? Ja, I och med att jag ställer frågan kan ni troligtvis lista ut att svaret på frågan är 0. Jag blev inte av med en enda fil för mina datorer säkerhetskopieras flera gånger per dag och filer som jag arbetar aktivt med, de lagrar jag i Microsofts eh, målnagringstjänst OneDrive så att jag får versionshanteringen och så att jag kan samarbeta med andra med de filerna som jag arbetar med. Så jag blev faktiskt inte av med en enda fil. Det enda jag blev av med utöver det rent ekonomiska, det var fyra arbetstimmar för det var så lång tid det tog att komma tillbaka till situationen jag var innan jag hällde en hel kaffekopp med vatten i min dator. Det tog en timme ungefär att åka och köpa en ny dator hos Apple. En timme att ringa till min mamma och vara helt förkrossad och <går> få psykiskt stöd av henne för att <går> ja, få tillbaka humöret och två timmar för att återställa datorn från säkerhetskopian. Sen var jag uppe och rullade igen. Men vad hade hänt om du var i den här situationen? Ta tillfället i jakt nu att fundera. Vad händer om du råkar förstöra din dator eller få den stulen eller drabbas av en utpressningstrojan? Vill du veta mer om utpressningstrojaner så lägger jag med en länk till ett avsnitt av Bli säker podden här under. Oavsett vad som skulle hända av de här tre så finns det bara en sak som skyddar tillräckligt väl och det är goda säkerhetskopieringsrutiner. Så fundera nu på om du faktiskt skulle kunna få tillbaka alla filer om någon av de här tre sakerna skulle inträffa för just dig. Och Vill du ha tips på bra säkerhetskopiering så finns det såklart i Bli säkerboken. Det ligger en länk till den här också tillsammans med ett litet erbjudande. Och eh, sen vill jag också tipsa om ett reportage som jag har skrivit om eh, säkerhetskopiering hos Internetstiftelsen, det är kort, tar bara några minuter att läsa, så gå jättegärna in dit och läs om säkerhetskopiering och se till att du får tillräckligt goda säkerhetskopieringsrutiner för att kunna rädda dig ur en situation som den jag råkade ut för igår. För kom ihåg, filer som du inte har två kopior på, det är filer som du inte bryr dig om.